ہیلو اسلام علیکم تو میں آج لے کے آ گیا ہوں سی اے کی کوالیفیکیشن اسٹرکچر جس میں اس میں اے ایف سی کے بارے میں بتایا جائے चल جو اب اس کا اس کا اسٹرکچر چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے آپ میرا چھوٹا سینٹر دیکھیں اور ابھی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں جو لیٹس کوالیفکیشن پر سی اے کوالیفکیشن اسٹرکٹ ہے تو سی اے ہے کیا اور سی اے کرنا چاہیے سب سے پہلے اس کا بتا دوں تو اس کی باڈی جو کہ سی اے کنڈکٹ کرتی ہے وہ آئی کیف ہے جیسے کہ بہت سی یونیورسٹیز میں ایچ سی سی چلتی ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایچ سی چلتی ہے میڈیکل میں میڈیکل کا بھی ہوتا ہے پی ایم ڈی سی ہوتا ہے اور اس کے اس کے بعد جو ہمارے سیکنڈ ایئر کے جو پیپرز ہوتے ہیں اس میں ایچ ایس سی کا بورڈ ہوتا ہے لیکن جو سی کا بورڈ ہوتا ہے وہ آئی کیپ ہی لیتا ہے تو یہ سی اے کی جو بورڈی ہے جو پیپر کنڈکٹ کرتی ہے وہ جہاں جہاں پہ آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے وہ آئی کیپ ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کا آتا ہے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے آپ کتنے نمبر لے کے اس کے اندر آ سکتے ہیں تو یہ الجبلٹی کرائیٹیریا آ گیا ایچ ایس سی سی مطلب ہائیر آپ نے ٹویلتھ کلیئر کی چاہیے ایف ایس سی آئی سی ایس آئی کام کچھ بھی کیا ہو آپ کے مارکس ہونا لازمی ہے اگر آپ کے 50% مارکس ہیں تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اے کیا ہو وتھ منیمم ٹو پاسز اور آپ نے گریجویشن گریجویٹ گریجویشن کر کے بھی آ سکتے ہیں 45% مارکس کیونکہ اس کا اسکوپ بہت وسیع ہے تو لوگ گریجویشن کر کے بھی آ جاتے ہیں के बाद अब इसके आगे हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सब्जेक्ट इसके हैं असेसमेंट और फंडामेंटल कॉम्पिटेंसी AFC इसके अंदर चार पेपर होते हैं और सारे एम सी के बेस्ड होते हैं उसके बाद इसकी साल में चार बार अटेम्प्ट आती है दिसंबर मार्च जून सितम्बर अब इसके चार पेपर कौन कौन से हैं یہ آپ کو بتاتا ہوں AFC1 ایف فنکشنل انگلش یہ 50 مارکس کا ایگزام ہے اور اس کے پاسنگ نمبر 25% پاسنگ نمبر 50 ہے جو کہ 25 فائیو مارکس بنتا ہے اے بزنس کمیونیکیشن ہے اس کا بھی ففٹی مارکس اور پاسنگ ریشو 50% مطلب 25% فائیو پرسینٹ مارکس ہے اس میں دو کتابیں ہوتی ہیں میتھ اور اسٹیٹ لیکن میتھ میتھ کے پہلے 10 چیپٹر ہوتے ہیں اسٹیٹ کے الیون سونورڈ ہوتے ہیں یہ سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے اس میں پاسنگ مارکس 50% پرسینٹ ریکوائرڈ ہیں اور ففٹی مارکس آپ کے ہوں تو آپ کیو ایم بھی کلیئر کر جاتے ہیں سو انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی ہے اس کے بھی ففٹی مارکس ہیں اور آپ کو پاسنگ مارکس ٹوئنٹی فائیو ہو سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس میں سے کسی میں بھی میرٹ سرٹیفکیٹ دینا ہے تو آپ کو فل مارکس لینے ہوں گے اور آپ کا میرٹ سے के बाद आती है कैफ के बारी कैफ स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनांस इसके 9 पेपर हैं और इसकी साल में दो बार अटैम्प्ट आती है हर सिक्स मंथ के बाद मार्च और सप्तम्बर में और ये कैफ के पेपर हैं ये बेसिकली तीन तीन पेपर लेकर देते हैं तो आप कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं इसके जो पेपर हैं कैफ वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कैफ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कैफ बिजनेस लॉ کیف فورزنس مینجمنٹ اینڈ بیہیویل اسٹڈیز کیف فائف فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ اس کے بعد اس کے آتے ہیں کیف Principle of Taxation ٹیکسیشن کیف سیون فائنینشیل and اینڈ رپورٹنگ ٹو کیف ایٹ کوسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کیف یہ کیف کے نو پر اس کی سال میں دو بار اٹیمپٹ آتے ہیں اور آپ تقریباً یہ 1.5 پوائنٹ فائیو کے رکھتے ہیں کلیئر کرنے کے کرنے میں اور جب آپ یہ اے ایف سی اور کے ایف مطلب کہ تیرہ پیپر آپ دے ہیں تو آپ کا سی انٹر مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی آرٹیکل شپ ہوتی ہے نہیں اس سے پہلے آپ کا پی سی ایس سی اور رائٹنگ کا ہے یہ کمپلسری آئی کے کے یہ مطلب جو پریزنٹیشن سکلز ہیں اس کو بیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ پریزنٹیشن اسکل کورس ٹیسٹ ہے اور یہ کمپلسری ہے بائی آئی کیپس ہے ویگ رائٹنگ اس کے لیے یہ کمپلسری نہیں ہے لیکن آپ کے لیے بیسٹ ہے یوزفل ہے مطلب کہ اچھی آپ کی انگلش اچھی ہو جاتی ہے اس سے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کی آرٹیکل شپ ہے آرٹیکل تھری پوائنٹ ایئر کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو جو کچھ آپ نے پہلے پڑھا ہوتا ہے اس میں اس ہیں تو سی اے شپ کے جو اس میں آپ ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں اور آپ کو اس میں ارننگ بھی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو مہینے بعد چودہ ہزار روپیہ اسٹیپمنٹ دیا جاتا ہے جو آپ کام کرتے ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھنے کے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں اور آپ کا اسی طرح ہی جس طرح پیپر پاس کرتے ہیں آپ کا اسٹیٹمنٹ انکریز ہوتا رہتا ہے جیسا کہ یہ میں نے گراف میں شو کیا ہے اور آپ اسٹارٹنگ میں تو آپ کا 14,000 تھاؤزنڈ ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ دو پیپر پاس کر لیتے ہیں سی فیپ کے تو اس کا پچیس ہزار ہو جاتا ہے اگر پاسنگ اگر آر کے سی فیپ کے پیپر کر لیتے ہیں تو یہ پینتیس ہزار ہو جاتا ہے اگر آپ سی اے کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کا اسٹیٹمنٹ ففٹی تھاؤزینڈ ہوتا ہے یہ آرٹیکل شپ کے اندر اندر کی بات ہے اگر آپ سی اے کلیئر کر لیتے ہیں آرٹیکل شپ کر کے سارے پیپر دے کے تو آپ کی سٹارٹنگ سائڈنگ منیمم ٹو منیمم ایٹی سے اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگلا لیول جو کہ ہمیں سی فیپ ہے یہ اس کے آرٹیکل شپ کے اندر دینا ہوتا ہے آرٹیکل شپ کے اندر ڈیڑھ سال کے بعد آپ اس کے سی فیپ کے پیپر دے سکتے ہیں آفٹر ون فائیو ایئر کے پیپر دے سکتے ہیں اور اس کے پیپر ہر 6 منتھ کے بعد کنڈکٹ ہوتے ہیں مطلب کہ ڈیڑھ سال کے بعد چار چھ مہینے کے بعد آپ اس کے پیپر دے سکتے ہیں اس میں سی فیب ون ایڈوانس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانشیل رپورٹنگ سی فیپ ٹو کارپوریٹلا سی ایف سی فیف تھری بزنس مینجمنٹ اینڈ اسٹریٹجی سی بزنس فنانس ڈیسیجن سی ایڈوانس ٹیکسیشن سی آڈٹ اینڈ ریلیٹڈ سروسز یہ پیپر ہیں اگر آپ یہ کلیئر کر لیتے ہیں تو اس اوپر جیسا کے گراف میں دکھایا ہوا ہے کہ آپ کو آپ کی اس طرح فیس ایسے ایسے سارے سی فیب کے کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کی اسٹیپن پینتیس ہو جاتا ہے آپ کو یہ تقریباً جو کالجز والے ہوتے ہیں وہ یہ دو دو کر کے کہتے ہیں کہ آپ اسے کلیئر کریں تاکہ آپ آپ کی اٹیمپٹ میں لگے آپ آسانی سے کلیئر کر سکیں اور سب سے لاسٹ پہ اس کا ملٹی سبجیکٹ اسیسمنٹ ایم ایس اے کا لیول ہوتا ہے یہ اس کے آخری دو پیپر ہوتے ہیں یہ بھی ہر سکس منتھ کے بعد ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا ایم ایس اے ون فائنانشیل رپورٹنگ اینڈ انشورنس پروفیشنل کمپیٹنس اور ایم ایس اے ٹو مینجمنٹ پروفیشنل کمپیٹنس इसके एम के दो पेपर हैं अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आपका सी 5.5 फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स ईयर में आपका सी ए मुकम्मल हो जाता है इसमें आपके 3.5 पॉइंट ईयर की आर्टिकल है आर्टिकलशिप के दौरान आपके 8 पेपर है उससे पहले सी एंटर है और बस यही वीडियो थी सी के बारे में सी का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया देखने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आपने इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव ویڈیو دیکھنے